Oh, ja, ja, fa fa bokat. Lugter. Jeg jeg Bomb rotate Okay, goby. SP. Det bomber. SB. Uh, Så yes. yes. <laughs> <Yes. laughs> er det det sej sej Jeg blander, nej. Hold mig. Ja. Hold Kan du holde os selv? Ah, kætjenjen. Vi er det. var du dårlig?